अरे स्वप्निल क्या सपना मोआई गए रहे मित्र ना मित्र हूँ तो जोई रो तो मध्यान्ह भोजन आयु के नहीं सपनू नहीं તું મધ્યાન ભોજન તો બાળકો સાથે કરી લેતો હોય છે તને યાદ છે ना मित्रों मैंने याद नहीं अरे स्वप्निल तारा सपना पूरा करने दिवस से। आजे तो तु राते पन कीस। अरे मने याद सार हमें सांजे जमीस गोल गोल हो चौरस खोखा अरे त्रिकोण गटका करेला होने पेलू शू कहवा अरे तू पिजात नहीं करते चल पहला पे पगड़े नहीं ये तो जी लारू मित्र हूँ जाऊ तू आए હે ભગવાન હું સપનું તો નથી જોઈ રહ્યો છે હું તો નાનપણથી જાઓ છું સ્વપ્ને લે સપના જોનાર અને સપના પૂરા કરનાર માય મારું નામ પાડવામાં ગામના માસ્તર મદદ લીધી હતી એવું કીધું હતું અહિયાં આવ્યો ત્યારથી જે મળ્યું એ ખાઈ લીધું આ એક મહિનામાં કેટલા એના મુખે પીઝા પીઝા સાંભળ્યું છે અને આ સાંભળ્યું ત્યારથી पिजा खावा सपनु जुने आजे तो हूँ पीजा खाई ने ज रही आज पहली बार कई मोबू नई हे भगवान मारुआ पहलू सपनु पूजे જે નહીં જો બેટા આ ઘર સાવ પડું પડું થઈ રહ્યું છે આ છત ઉપર નળિયાઈ રહ્યા નથી આ છત ગમે ત્યારે નીચે પડી જશે અને આ દીવાલ પર ગાર કરી કરીને તો હવે મારા હાથ દુખી જાય છે હવે આને તારે સરખું કરાવવાનું છે બેટા તને એ જ આશા એ બનાવી બનાવી ગણાવીને બોટો કર કે તું આ ખખડી ગયેલા ઘરને સરખું ગરાવી શકે તારા પિતાની એક જ ઈચ્છા હતી કે તું આ ઘરને નવું બનાવે तू कहते मोटो थीब बनी जवा पुख सपन के तो तो अभे अभे तु तु तु? मारा लाल स्वप्निलीस ने वी पा क्या सपना स्वप्नि મને મારા સપના નો રાજકુમાર પણ મળી જુ મારું ઇલાજ કરાવીશ ને ભાઈ તું મને શહેર લઈ જઈશ ને ભાઈ તું કઈ બોલતો કેમ નથી બેન ને મૂકીને શહેર માં ચાલો ગયો ભણ્યો નોકરી પણ કરે છે लेजा जो आगर पर ने करानो दे दे। जा। अवे तारी मारी, घर मार। जा जा बीजे बदा नहीं जा तारी पर बुलता કાકા <laughs>